Маріуполець Євген 8 років жив у столиці України. Саме у Києві зустрів війну. За його словами, спочатку допомагав на місці, але потім зацікавився темою евакуації, адже родичі та друзі все ще залишались у Маріуполі. Для цього приїхав до Запоріжжя. Почали з'ймати ситуацію по, по евакуації людей. Тобто, в принципі, у мене якась частина часу просто ушла на те, що я орієнтувався, що і як відбувається. Тобто, хто займається евакуацією, які офіційні коридори, як вони проходять і так далі. Тобто, ну, можна сказати, що у мене на це пішло пару тиждень, тому що ну, ситуація все одно мінялась. Тобто, я вияснив, що є колони, які їздять за своїми. Ну, в смысле, люди групуються там і їздять за своїми. Є якісь волонтери. Тобто, я це знав по слухам, а тут я це виясняв вже на місці. За деякий час Євген познайомився з волонтерами зі штабу Поляниця та вирішив також поїхати за людьми. Найшов об'явлення про те, що. Если, ну, если вы водитель, например, то можем помочь транспортом для того, чтобы вы могли забрать своих, ну и, соответственно, кого-то еще с, сверху. То есть, там, свои, своих близких и, например, там, тех, кто, кому нужна эвакуация, кто не может по каким-либо причинам выехать своим транспортом, потому что его нет, например. Вот я подумал, что я могу быть таким водителем и обратился. Власне, до Маріуполя потрапити було неможливо. Тож Євген з уже досвідченим водієм поїхали до міста Урзув. Що поруч ми проїхали практично весь маршрут двоє, тобто практично вже до упора, але е возле одного із населених пунктів уже на окупованій території нас остановили і забрали на провірку вмісну воєнну комендатуру. Провіряли, тщательно провірили в пакет з гуманітарною допомогою, кожен пакет з, там, з макаронами, з мукою, там, з памперсами. Ну тобто, ребята оттуда очень тщательно искали каких-то шпионов. Вот. Нас забрали на проверку, и первого водителя отпустили, меня задержали. Вот. И транспорт, на котором я ехал, остался там. Им не понравились, не понравились документы на транспорт, вот. и плюс у меня не было категории. У полоні чоловік пробув дві доби, там його двічі допитували, дізнаючись всю його історію життя та наміри поїздки, розповідає Євген. Каже, фізичну силу не застосовували, але тиснули морально. Після чого відпустили. Назад діставався самотужки впродовж тижня. Я там з Нікольського доїхав до Мангуша. З Мангушу не мог виїхати, Потом з Мангушу вийшло добратися на Бердянськ, і там дуже прийшлося подождати. І з Бердянська, із Бердянська я вже виїхав таким, похожим волонтерським транспортом». Євген каже, зараз продовжує усвідомлювати все, що відбулося, та розмірковує над можливою допомогою людям у подальшому. Новини на Суспільному. Запоріжжя.